vagyok egy újabb módszert kipróbálni, ugyanis az előző e, házira készített fokrém nem volt tökéletes, bár a család egy része szívesen használta, így el is fogyott, viszont valóban nem az a ízvilág volt, amit én elképzeltem volna. Itt erősen befolyásolt a szódabikarbónát, hiszen az volt az alap. E, összetevője a kókuszola és a a karbona, úgyhogy ez nagyon elvitte az ízt hiába, édesítettem szét mégis nagyon sós volt. Úgyhogy most kerestem egy másik receptet, és kipróbálom, összekeverem, elvéleg nagyon gyorsan lehet keverni, úgyhogy meglátjuk. Mindent előkészítettem, de azért közben puskázok, és majd fogom mondani, hogy, hogy mi, mi az, ami hozzávaló, Elsőkörben melegítettem egy kis vizet. A víz, vizet fogom összekeverni a növényi A kis aloe, aloe a növényemnek két levelét Leszedtem és kiszedtem a belsejét, ez a zselés állagú, viszont nagyon jótékony hatású belsejét, ezt hozzá fogom rakni a fokkrémemhez. Hát nem tudom, hogy az állagában és az ízében ez mit fog jelenteni, mindesetben nagyon kíváncsi vagyok. Szintén összekeverem, hozzáteszem fokozatosan beleadagolva a fehér agyobot. Ez kell fog kelleni. Egyébként simára elkeverni. Elméletileg annyi száraz alakotó elemet kell hozzátenni a pokrényünkhöz, hogy krémes állagot kapjunk. Hát ez még messze van tőle, úgyhogy Látjuk, hogy lesz az eredménye. Jön hozzá a xilitol. Ez adja a édes ízért. Egyébként a fokszogasodást is játolja ki. Azt kell, hogy mondjam, nem túl a rész, de azért még bizgatottan várom az eredményt. Jön a zselési törnyeg. Na, ettől fog majd, remélem, igazán fog krémállagú lenni, és nem pedig folyós és az aloe verától enyhény recept szerint egyébként azt írja, hogy ha nem elég krémes, nem elég sűrű az állat, akkor lehet hozzátenni még fehér agyagot, és az kellőképpen be fogja sűríteni. Egyértelmű, hogy a szolágunk az sokat javított a helyzeten, egészen besűrű Hozzá még egy kis hagymát, hogy krémesebb, sűrűbb legyen. Igen, ez már most látszik, hogy egészen jó lesz. A készített fokrémem, ami kogusz, olaj és szódadi karbona alapú volt, az egészen zíros, enyhén szemcsés állaga volt. Teljes, nem igazán emlékeztetett a fokrém állagára. Ez viszont meglepően jó alakul, ahogy elnézem. A színe nem olyan mint a goldinam, de a színétől most eltekintünk. És gyakorlatilag most már csak az illóolaj hiányzik, most borsmentát teszek bele, még inkább vissza tudjam hozni esetlegesen a boltihoz a hasonlátosságot. Hát megkóstolom. Az illetával nincsen vagy egyébként, Az íze és az állaga is meglepően jó. Mm. És ami még a érdekes, hogy a fehér agyag sokkal-sokkal por, porom, por állagúbb, sokkal finomabb por, sokkal finomabb szemcsés, mint a, az étkezési szúdabikarbónam. Innentől kezdve nem, ére, nem érzem azt a, a dörsörös érzést, mint a előző fokében. Egyelőre ez nekem szimpatikus. Ki a család mit fog szólni hozzá, és már csak tényleg egy dolog maradt hátra, hogy a keverékemet átrakom a végleges tégerjébe. Nagyon szeretem ezeket a kis fém dobozokat, ebben valaha a volt, de olyan szép kis dobozban volt, hogy ezt muszáj volt eltennem, és remélem nem is fogom mellé önteni. Ez a pokrém jó sokáig elég lesz, gyakorlatilag ez a kis doboz ezzel kitalálva és készen van. Kinyácsoljuk milyen lesz, hamarosan jövő a tapasztalatokkal.